اهلا وسهلا بيكم معاكم دكتور مصطفى محمود استشاري النساء وعلاج تأخر حمل بالقصر العيني هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو متابعة التبويض وهجاوبكم كمان على سؤال بتسأله كتير قوي في العيادة عندي هل لو الزوجة اتاخر عندها الحمل لازم تتعالج بمنشطات ولا لا هنبدأ كلامنا بان احنا نتكلم عن فايدة متابعة التبويض الفايدة الحقيقية لها ان احنا نعرف ميعاد التبويض عندك امتى وبالتالي نقدر نحدد افضل ايام للعلاقه الزوجيه علشان نساعد حدوث الحمل اكتر سيدات بيحتاجوا لمتابعه التبويض هم اللي ما بيحصلش عندهم تبويض بشكل منتظم ودول غالبا بيبقى عندهم لخبطه في ميعاد الدوره الشهريه يعني الدوره يا اما بتقدم قوي عن ميعادها اكتر من اسبوع او بتأخر أكتر من أسبوع عن الميعاد اللي المفروض تنزل فيه علشان متابعة التبويض تتعمل صح فهي لها شروط أولا لازم نكون مطمئنين على تحليل السائل المنوي عند الزوج لازم يكون عدد الحيوانات المنوية كويس الحركة كافية بالنسبة لها مفيش نسبة عالية من التشوهات السائل المنوي نفسه يكون سليم تاني حاجة نطمن مبدئيا على الزوجة نفسها بالسونار احنا نقدر نطمن على الرحم انه سليم، بطانه الرحم ويحبز لو قدرنا ان احنا نطمن كمان على الانابيب او قنوات فالوب عندها. ليه لازم الشروط دي تكون متوفره؟ علشان احنا بنساعد حدوث الحمل الطبيعي. الحمل الطبيعي مش هيحصل بس بمجرد التبويض، لازم السائل المنوي يكون كويس، الحيوانات المنويه تكون كويسه، كمان الرحم وقناه فالوب يكونوا سلام عشان يقدروا يعملوا الحمل. طيب ردا على السؤال اللي احنا سالناه في اول الحلقه هل كل واحده اتاخر عندها الحمل لازم تاخد منشطات كعلاج يساعد الحمل عندها؟ الاجابه هي لا لان احنا في علاج تاخر الحمل احنا بنعالج سبب تاخر الحمل ومش المفروض ان العلاج يتاخد كده وخلاص مش المفروض ان كل واحده اتاخر عندها الحمل تاخد منشطات كاول خطوه علاج ليها لا إذا التبويض عندك بيحصل كل شهر فأنتِ مش هتحتاجي تاخدي المنشطات، كل اللي هنعمله في متابعة التبويض إن إحنا هنحدد يوم التبويض وهنقول لكم على أفضل أيام للعلاقة الزوجية اللي ممكن تساعد حدوث الحمل عندك. إمتى بقى بنحتاج المنشطات؟ لو التبويض ما بيحصلش بشكل منتظم ساعتها هنحتاج المنشط علشان نعمل تبويض وكمان مع متابعة التبويض إحنا بنحدد إمتى يوم التبويض وايه هي افضل ايام للعلاقة الزوجية اللي هتساعد حدوث الحمل في الشهر ده اخر حاجة هقولها ان جرعة المنشط اللي احنا بنكتبها لازم تتناسب مع طبيعة الجسم بمعنى ان أنا هدي منشط من نوع معين وبجرعة معينة عشان اخلي المبيض يطلع بويضه واحدة او اتنين بالكتير من الاخطاء اللي بشوفها ان كتير من السيدات بيبقوا مبسوطين إن المبيض عندهم مثلا مع متابعة التبويض بيطلع أربع بيضات أو خمسة أو أكتر ديت مش حاجة صحيحة لأن دي مش طبيعة الجسم المفروض إن المبيض بتاعنا في الطبيعي يطلع بويضة واحدة أو اتنين بالكتير في آخر الكلام عايز أقولك على دليل تقدري تعرفي بيه إذا كنت بتتبعي التبويض مع الدكتور بتاعك بشكل كويس ولا لا السر هو في تحليل اليوم 21 أو تحليل البروجسترون هتحسبي امتى اليوم 21 من الدورة عندك وده طبعا ابتداء من اول يوم الدورة وهنعمل تحليل البروجسترون لو التحليل ده طلع اكتر من عشرة اعرف ان انت التبويض عندك حصل وان استجابتك للمنشط كانت كويسة في الشهر ده في النهاية اشكركم واتمنى اكون استفدتوا معايا